Salam, hər vaxtınız xeyr əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. Sabiq Əmək və Əhalin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümova cinayət işi açılması ehtimalı var. Hesablama Palatasının 2017-ci ildə fəaliyyəti haqqında rəsmə hesabatında Azərbaycanda vəfat etmiş 181 nəfərə qanunsuz olaraq pensiyaya yazıldığı açıqlanıb. Sənətdə göstərilib ki, aparılmış adüd tədbirləri 2016-cı il üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məcburi Dövlət Sosial Soğortası üzrə gəlirlərinin və xərclərinin proqnozlaşdırılmasında mövcud fatinsallı qiymətləndirilməsi, gəlirlərin və xərclərin icra vəziyyətini əhatə edib. Hesabatda bildirilib ki, qeyd olunan dövrdə qeyri-büccə sektoru üzrə debiter borçlarının aradan qaldırılması istiqamətində fondun fəaliyyəti həmin tədbirləri tam əhatə etməyib. Auditin başlandığı tarixə 181 halda pensiya alan şəxsin vəfat etdiyi tarixdən sonra hesabların bağlanılmadığı, həmin hesablara ödənişlərin davam etdirilərək 624,5 min manat 35 şəxsin eyni zamanda fondun iki müxtəlif yerli orqanından əmək pensiyası aldığı və nəticədə onlara 2 qat pensiya ödənilərək, ümumilikdə 319,1 min manat məbləğində vəsait ödənildiyi məlum olub. Dövrət Sosial Müdafiə Fondu üzrə uzun illər x Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirə Səlim Müslümovun birbaşa nəzarətində olub. Ambutman aparatının əməkdaşları Qobustan həbsxanasında olub. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleyman Varan tapışırıqına əsasən, Umudusmanın Milli Preventiv Qrupunun üzvləri tərəfindən Ədliyyə Nazirliyi Pentensiyonir xidmətin qobuslandığı yerləşən həbsxanasına əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən baş çəkmə həyata keçirilib. Ombudsman aparatından BMT-nin işgəncə və digər qaddar qeyri-insani və ya aləyaqətə alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə konvensiyasının fakultativ protokolu və Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında konsussiya qanununun tələbləri əsasında təşkil olunmuş baş çəkmədə məqsəd saxlanılma şəraitinin və rəftarın habelə daxil olmuş müraciətlərin araşdırılması, məhkumların hüquqlarının təmin olunması, o cümlədən müvafiq şəkildə sənədləşdirmənin aparılması vəziyyətinin öyrədilməsi olub. Növbəti xəbərimiz Türkiyədəndir. Türkiyənin hakim partiyası olan AKP-nin binasına silahlı hücum olub. Ankara'nın Beypazarı bölgəsində Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının seçki koordinasiya mərkəzinə silahlı hücum olub. Sputnik Türkiyə xəbər verir ki, insident bu səhər saatlarında baş verib. Məlumata əsasən, silahlı hücum nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Polis əməkdaşları hadisə yerində araşdırma aparırlar. Qeyd edək ki, Türkiyədə 24 iyunun növbədən kənar prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək. Prezident Erdoğan açıqlamasında Suriyadakı transsahəd əməliyyatları, bölgədəki əhəmiyyətli hadisələri nəzərə alaraq köhnə sistemin problemlərinin ən qısa zamanda həll edilməsinin lazım olduğunu bildirdi. Demişdi. O, qeyd etmişdi ki, Türkiyədə yeni rəhbərliyə keçid daha da tezləşdirilməlidir. Keçək digər xəbərimizə. Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi səlahiyyətləri ləğv olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərindən biri ləğv olunur. Bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə fərmanında əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən, Xarici İşlər Nazirliyinin inzibatı xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti ləğv edilib. Ermənistan təşvişə düşüb. Sabiq müdafiə naziri Paşinyanın bəyanatını qınayıb və Qarabağa təhlükə adlandırıb. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Vigen Sarkisyan yeni baş nazir Nikol Paşinyanın dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsi ilə bağlı fikirlərini təhlükəli adlandırıb. Bir neçə gün öncə məhbat konferansı zamanı baş nazirin söylədiyi fikirlər təhlükəlidir. Əminəm ki, Paşinyan bu fikirlə Ermənistanda vəziyyəti çətinləşdirməyə çalışmayıb, lakin onun səsləndirdiyi bəyanatlar nəinki Azərbaycanın agresiv reaksiyasına, hətta beynəlxalq tərəfdaşlarımızdan xüsusilə də Atətin Minsk qrupı həmsədirlərini naraddığına da səbəb olub. Bunu Sərkisiyan Ararat qəzicinə verdiyi müsahibəsində bildirib. Bu günün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, salamət qalın.